નમસ્કાર મિત્રો મારું નામ મકવાણા પૂજા હિતેશભાઈ જેનો સમાવેશ ધોરણ છ માં વિજ્ઞાન વિષયમાં એક પ્રકાશ પડછાયો અને પરાવર્તનમાં કરવામાં આવેલો છે જે ટીએલએમ હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ તો તમને સમજાશે કે સપ્રથમ આપણે ત્રિગોનોમીટ્રીના матриસો છેણીએ તો કોઈ એક ખૂઠાની 9 ઇંચ પહોળાઈ અને 18 ઇંચ ઊંચાઈ દ્વારા છે બતાવવામાં આપેલી છે આ રીતે સામેની બાજુનો ભાગ કૃતેશ માપ્યો અને તેની પાસેની બાજુ યોગ્ય માપના આધારે કાપી છે હવે કોઈ એક બાજુનો ભાગ અને તેની પાસેની બધી જ બાજુઓને ગોઠવી સામસામેના ખૂણા પર 45 ડિગ્રીના ખૂણ પર બે અરીસા ગોઠવ્યા અને ત્યારબાદ બીજી બાજુના ઉપરના ભાગમાં લગાવેલ છે તો આ રીતે ટેરિસ્કોપ તૈયાર કરેલું છે ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ સપાટીથી ઊંચી રહેલી વસ્તુઓને નિહાળવા માટે થાય છે પ્રકાશના કિરણો પ્રથમ અરીસા પર આપત થઈ ત્યારબાદ ત્યાંથી નેવું અંશના કોણે પરાવર્તન પામી અને ત્યાંથી બીજા અરીસા પર આપાત થાય છે અને ત્યાંથી ફરી પરાવર્તન પામી આપણી આખ સુધી પ્રકાશ પહોંચે છે હવે આપણે જોઈએ કે ટેલિસ્કોપ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે અહીંયા સામે હવે આપણે જોઈએ કે ટેલિસ્કોપ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે સામે એક કોઈ એક વસ્તુ રાખેલી છે તો તેનું પ્રતિબિંબ નિહાળવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ અહીંયા સામે રાખેલી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આપણે સરળતાથી નિહાળી શકીએ છીએ થેન્ક યુ